صدق المحبة من شعوره ومرحب بكم في عرس غالي عبد الله وهو خير الرجالي بعرسه لقول الشعر معناه والاخبار بان خط احلى الجزالي هلا والفرح بالزاد نوره في اوصاه مع حضوره ومن جاه يشارك في فرحنا صوت غنا بشيله اطربت قصي وداني بشيله اطربت قصي وداني من فهيد والجود، عميد علي قبائل وجدود، وله ما تلاقي في زمناه، مثيله وعزمه صار مشهور هلوار فرح قداد لها قدر عالي دوم يزان ونرسل لها التقدير منا وهي خير ام الخير أولاد وهي خيره ام الخير وعبد العزيز اخوه له مكانه عظيمه وطيبه دوم زانه وعبد الرحمن اللي كتبنا بمدحه وهو فخر الزمنا قد يوصل مداها أرام نجمة في سماها راته نجوم في سماها كله قوم <تصفيق> عالي للمقامي اله الداعم النسل الكرامي وهم اغرب امثال بوطنا باخلاقهم والاحترامي افراح العروسين هذه النسخه للاستماع فقط يمنع استخدامها